اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا اور بیل آکین کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا میں رٹھیا یار ملاوانگی ہر چل من پھوک جلاوانگی جب پتھر رانجہ پگھلے گا میں تب کملی کہہ मैं तब कमली कहला मेरे मेरी माहियासनम जानम किवे करना मैदानम सब गुजरित जग सोया निम जगे अना मेरे मेरी माहियासनम जानम किवे करना मैदानम शुभ गुजरी त जग सोया नहीं मजा गया नमी